Вітаю, друзі. І от знову ми проводимо акцію в підтримку Збройних сил України. Тут, в Лохвиці, біля супермаркету «Хвилинка», учні п'ятого класу Млинівської філії Лохвицької гімназії номер 1 І я їх любимий класний керівник. І всі кошти відправимо на підтримку Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! 這些的文